<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني العاب رقم واحد هاشتاك محارب رقم واحد ويلا بينا يا جماعة عن النهاردة أول تجربة لنا في سيرفر شهرز شهرزاد أربعة نخش دلوقتي يا جماعه ونختار شخصيه جديده اخترنا راكب الرياح واخترنا رامي واخترنا بروسلي تنين محارب التنين والمره ده هنختار الكورسون <تصفيق> يلا بينا لا لا لا لا لا. ايه ده ايه ده هنخش <تصفيق> هنا يا جماعه طبعا هنكتب اسكندراني علي عي. اسكندراني اسكندراني راني راني علي عي. وبعد كده ندوس تاكيد ونخش نلعب ده شيء مؤكد ما فيش حد بينادئ في العالم اختار اسكندرانه يلعب انا اول واحد في اليوتيوب مسمي قناه اسكندرانه العب وانا اول واحد في اللعبه اسكندرانه العب احلى حاجه في القرصان ان المعمص قدس إيه ونسمع بقى صوت الطلقات وهي بتضرب اول تجربه هنا في السيرفر شهرزاد آه شهر شهرزاد داد مش ان آه آه اربعة وندوس تاكيد ونبدا المهمات على بركه الله يا معلم وطبعا لو عايز تسجل معايا فيديو وهو ده الهدف من الفيديو انك تسجل معايا فيديو في سيرفر شهرزاد لو انت فيه تمام ويلا بينا بقى نبدا ونلفين شويه عشان لما تيجي تسجل معايا فيديو تلاقينا لابس حاجه بدل ما انا كده اريان تمام اول حاجه نستعمل بقى العجله اللي فوق دي مكافاه طبعا أول مرة أخش السفر لازم أقابل كل التهنيجات اللي في السفر حتى لو النت أوه بص بقى أنا ايه يلا يلا ايه ده أنا موصلتش مستوى خمسة كل ده هتلاقوني نطيت مرة واحدة مستوى خمسين دلوقتي دي أحلى حاجة في اللعب انشئ فريق يلا يلا يلا, يلا. صراحة. اول تجربة ليا يعني في السيرفر شوف السيرفر حوالي ايه عشان انا اتخنقت من سيرفر شهرمان الصراحه يعني تاجر ملابس ملابس نعمل بقى المهمات ديت السريع كده اكيد تأكيد تأكيد, تأكيد. هذا كده نختار مصر مصر ومن الدنيا طبعا مهما عملت فيها هي برده مصر مهما تعمل مصر مش هتعرف تبيعها <تصفيق> ايوه بايوه ايوا أيوة التعليقات مش قادره تقف لا عالم مشغلين ايه للبعل للبعل للبعل للبعل للبع. <تصفيق> نلغي خلاك قطع طيب البق قاعدين يصدعونا من الخزينه تطوير العتاده تاكيد تطوير العتاده برضو حسنا تأكيد يا عم خلاص بقى زولنا تزولونا ليه ما تاكيد تاكيد تاكيد هانتني هنا البكرة كل اللي انا عايزه الجرعه جرعه ايوه ايوه نرك يمين على القرعه بقى نبدأ التلبين الصح خلص منها نتسوق يعني مش عايزين نتسوق وناخد الليفل بس بتاعي ماشي نذهب لرؤيته اه ارائي ايه يا عم بس ماشي ريك يمين هنا ارمي بقى الحاجات دي دي بتاعة الحياه الحاجات دي سيف ولا مسدس أكيد ميه في الميه مسدس, مسدس. نربي مستوى قاعدة ناخد واحد العيان ده ناخده وحدة دفاع وناخده نلبس الحاجات كده وصلنا مستوى 15 اهو نربي بقى الحاجات العيانه دي انا سيف جامد بس كده نبدأ بقى في عمل المهمات ضرب المهارات القناه ونحن بص بقى وصلت اننا كام نحن مستوى 29 نحن عالي نحن <تصفيق> <تصفيق> يلا حلو حلو ازاي روده انا وبس كده يا جماعه هنبدأ بقى انا الفن وكده لو عايز تسجل معايا سيرفر لو عايز تسجل معايا فيديو في سيرفر زاد اربعه تقدر تسجل معايا اسكندراني دوت العين وباي باي كمبوره لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس <تصفيق>